כי זה היום שלי, זה היום שלי, כן זה שלי, זה שלי. כי זה היום שלי, והוא רק בישב לי. יש לי יום הולדת. יש יום רגיב של חור, ויום של חג גדול. יש יום גשום עפור, ויום על באור. יש יום שמנסים, ויום שמתצליחים. כל יום אדיתו, תבורי היוחדים. יום אחד נגמר מהר, יום אחר לא תופר. יש יום של חברים ויום עם ההורים יש יום שמתחילים ויום שמסיימים בעולם הזה יש כל מיני ימים כל יום השמש מאירה שולחת נשיקות כל יום הרוח מלטף את ציפורים שרות אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט רוצים זה יום כל כך שמח, כי זה شالي كان في يوم יש زه ها يوم شالي زه يوم شالي وهو قد ויום שלא... יום אחד כזה חמים ויום אחד הוא קר אתמול היה אתמול מחר יהיה מחר כל יום השמש מאירה שולחת נשעות כל יום הרוח מלטף וציפורים שרות אבל ישום אחד שבו הזמן כמעט עוצב יום כל כך שמח אין מילים איך היום שלי זה היום היום שלי זה היום שלי זה היום שלי והוא יש לי עוד לדד ישיר יום שלי שר יום שלי כן זה יום שלי שר יום שלי ישיר יום שלי בהורה דיש מילי יש לי עוד לדד יום שבו יום שבו יום שבו יש לי יום יום שבו יום שבו יום שבו יש לי יום השמש מאירה שולחת ושאר שום יום הרוח מלדפת ציבור עם שרון שבע שמי יום מולדת כי זה היום אני דרור זה הכל וזה משמי השירים הם עולמי שורכם ולעצמי היים לי דרור אמין משלום חם